Eli hei kaikille, tosiaan olen Kukkosen Minna Hespoon kaupungista. Olen kasvun ja oppimisen toimialalta suomenkielisestä perusopetuksesta, opetuksen kehittämisen palvelualueelta, ja siellä toimin TVT-pedagogisena asiantuntijana täällä minun kanssa yhteistyössä ja yhdessä tätä asiaa meilläkin kehittämässä, Hanna. Olen Moi hyvä, kaikille, Anna. kiitos Minna. Mä oon tosiaan Hanna Manner, olen varhaiskasvatuksen opettaja. Nyt toimin projektikoordinaattorina Espoon suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa kehittämisen palvelualueella Uudet lukutaidot-hankkeessa. Ensin lyhyesti Espoon kasvu- ja oppimisen toimintaympäristöstä. Espoohan on siitä muista poikkeava kaupunki, että meillä on koko muuta Suomea Nuorempi ikärakenne, paljon lapsia ja nuoria, noin 22 prosenttia meidän asukkaista. Ja kielellisesti ja kulttuurisesti Espoo on tosi moninainen, eli suomenkielisten asukkaiden lisäksi myös sitten ruotsinkielisiä ja muuta kieltä äidinkielään puhuvia asukkaita. Parikymmentä prosenttia. Meillä on laaja organisaatio. Siitä löytyy monipuolista upeita osaamista. Lapsia varhaiskasvatuksessa 13 000. Ja perusopetuksen puolella noin 30 000 oppilasta. Ja meillä tosiaan kehittäminen lähtee liikkeelle ihan meidän kaupungin strategiasta, joka on nimeltään Espoo-tarina, jossa on ollut mukana osallistet, osallistettuna ihan meidän kaikkia asukkaita, lapsia, nuoria, aikuisia eri, eri ikäpolvista ja, ja eri toimijoita ja, ja se, siitä pyritään tekemään sellainen meitä yhdessä sitova strategia, joka myös sitten toimii sen valtuustokauden ajan ja aina uudistuu ja sitä kehitetään. Ja meillä sitten kasvun ja to, oppimisen toimialan strategia toki pohjautuu tähän meidän kaupungin strategiaan ja, ja, ja sen strategian kautta me luomme sitten toimintaohjeiden kautta palvelualueiden tehtäviä ja, ja, ja luomme siihen kehittämiselle sitten mahdollisimman hyviä ja toimivia rakenteita ja puitteita, jotta ne digistrategiat saadaan sitten myös hyvin käytäntöön. Koko meidän tietenkin henkilöstöä sitoo, sitoo yhteiset eettiset periaatteet ja käytännön toiminnatavat ja, ja pyrimme kaikki siihen hyvin sitoutumaan ja, ja sillä tavoin turvaamme myös meille hyvän hyvinvoivan ja turvallisen työympäristön kaikille. Tässä seuraavaksi sitten meidän digikehittämistä ohjaa kasvu- ja oppimisen toimialalla esikunnassa digikehittämisyksikkö ja sitten meillä varhaiskasvatuksen kehittämisen palvelualueella TVT-verkosto, jossa on eri toimijoita ja Nostasin keskeisiksi kuitenkin nämä meidän TVT-tuutorit, jotka on sitten varhaiskasvatuksen henkilöstöä, lastenhoitajia tai lasten varhaiskasvatuksen opettaja siellä kentällä, jotka on saanut TVT-tuutor koulutuksen. Eli heitä on koulutettu meillä noin 120. Ja sitten meillä siellä opetuksen puolella, meillä opetuksen kehittämisen palvelualueella, meitä on seitsemän asiantuntijaa siellä tekemässä sisältää meidän toiminnanamme päällikön, ja, ja sit me hyvin paljon teemme yhteistyötä niin, että, että meidän opettajat toimivat asiantuntijoina, ja nyt puhun tässä niin kuin tästä TVT, oppimisteknologian näkökulmasta vahvimmin, mutta myös muussa toiminnassa meillä pyritään siihen, että opettajat asiantuntijana ovat mukana siinä meidän koko kehittämistyössä ja he tuntevat sen kentän ja ne tarpeet sieltä, eli pyritään hyvin tällaista tarvelähtöistä kehittämistä tekemään. Meillä toimii koordinoivat TV-kehittäjäkouluttajat, jotka vetävät TVT-kehittäjäkouluttajaverkostoa, kehittäjä-opettajaverkostoa ja kouluttajaverkostoa yhdessä meidän palvelualueen eli hallinnon kanssa, ja, ja hyvin tiiviisti tekevät, ja me teemme yhteistyötä meidän aluepäälliköiden kanssa, jotka johtavat rehtoreita, jotka puolestaan sitten johtavat koulua, niin sitten me saamme sillä tavalla johdon johdonvahvan tuen tähän meidän koko toimintaan. Sen lisäksi meillä on ainepohjaisia tai ainelähtöisiä kehittäjäopettajia, joiden kanssa pyrimme myös yhdessä pohtimaan digistrategioiden kautta sitä, että miten digitaalisuus näkyy eri oppiaineiden näkökulmasta. Ja, ja siinä tuli esille myös sitten äsken haasteita esimerkiksi yläkoulussa, että kuinka saadaan sidottua yläkoulujen ainelähtöiset opetukset ja opettajien työ myös hyödyntämään digitaalisuutta, niin tällaisen toiminnan kautta me pyrimme löytämään yhdessä sitä Synergiaa ja löytämään niitä tärkeitä kulmakiviä, kuinka lähdetään edistämään, eli oppiaineessakin sitä digitaalisuutta. Eli, eli siinä opettajien asiantuntijas on tosi tärkeä. Sitten meillä on OPS-agentteja, jotka pitävät huolen myös siitä vahvasti toiminnallaan, että opetussuunnitelman osaaminen on vielä vahvaa. Eli hyvin niin kuin laajaa, laajaa toimintaa. tvt koulutuksessa ja, ja, ja oppiaineiden kehittäjäopettajassa on erityisesti myös nyt nostettu tarve lähtöisesti ohjelmointiosaamisen kehittämistä ja meillä on siihen nimetty ohjelmoinnin kehittäjäopettajat sekä alakouluun että yläkouluun. Digistrategian pohjalta sitten me lähdemme viemään sitä käytäntöön ja pohdimme kukin palvelualueet toki itsekin, mutta myös yle yleisemmälläkin tasolla, että mikä on se toteutussuunnitelma, toimintasuunnitelma sille, että se oikeasti se strategia tulee käytäntöön ja pystymme sitä tukemaan sekä varhaiskasvatuksessa, esi- että perusopetuksessa. Ja Kaikessa meillä on tosi tärkeänä nostaa esille se, että meidän johtajien digiosaamisen tulee olla ajantasaista, jotta he pystyvät johtamaan ja saamaan myös siihen digipuolen johtamiseen riittävät taidot. Ja myös sen innostuksen kipinän ja sen merkityksellisyyden siitä, kuinka tärkeää jokaisen oppia meillä on saada lapsen ja nuoren ne taidot, joihin heillä on oikeus. Ja tämä... Tietenkin on merkittävää, että meidän opettajat ja varhaiskasvattajat he omaavat ne taidot, jotta jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus siihen osaamiseen. Me teemme sitä hyvin systemaattisesti sitä kehittämistä ja yksi uusi tällainen kehittämiskohde meillä on tämmöinen valtakunnallinen yhteinen ekosysteemi ikään kuin alusta, jossa lähdemme pohtimaan yhdessä seitsemän kaupungin kanssa ratkaisuja siihen, että miten me saadaan oppimisen eri tämmöiset erillisetkin palvelut yhteen ja miten siellä toimimme yhteistyössä eri palvelun tarjoajien ja tuottajien kanssa ja kaupunkien välistä yhteistyötä vahvasti. Tietenkin opetussuunnitelmat sitoo meitä normina, ja, ja ne opetussuunnitelman perusteet on tosi tärkeät, että meillä myös hallita, ja siitä meillä opsagentit pitävät huolta, että myöskin sitä osaamista koko ajan kannatellaan myös tässä digitaidoissa, ja, ja paikallinen opetussuunnitelma sitten täsmentää ja tarkentaa sitten paikallisten tarpeiden mukaan meillä niitä, niitä kehittämisen kohteita eri ikäryhmittäin. Ja, ja kuten meillä opetussuunnitelman perusteissakin korostetaan sitä, että TVT on sekä oppimisen kohde että välinen, niin sitä me pyritään tukemaan. Ja se näkyy hyvinkin tämmöisenä moninaisena laaja-alaisen osaamisen taidon kehittämisenä, jotta me saamme sen TVTn digitaidot ihan kansalaistaidoksi. Ja, ja monilukutaidossa se näkyy meillä OPSissa tosi paljon. Lukuvuosisuunnitelmat on yksi hyvä tärkeä työväline, minkä kautta sitten kouluja ohjataan ja tuetaan ja koulut tekevät ne suunnitelmat omien tarpeidensa mukaan meidän yhteisten pelisääntöjen pohjalta, että sitä ohjataan myös hyvin. Varhaiskasvatuksessa ryhmävasut vastaavasti, niiden kautta tehdään suunnitelmia ja pyritään tosiaan sisällyttämään osaamisen kehittämisen suunnitelmat tähän kokonaisuuteen. No Kerron tarkemmin vähän tästä varhaiskasvatuksen digisuunnitelmasta ja sen kehittämisestä seuraavaksi. Eli varhaiskasvatuksen digisuunnitelmahan on tosi tärkeä työväline sen takia, että pyritään sillä tuomaan sitä tasalaatuisuutta, yhdenvertaista digiosaamista kaikille lapsille. Eli meillä on kyllä Espoon varhaiskasvatuksessa jo pitkään ollut monipuolisesti käytössä eri TVT-laitteita, digitaalisia ympäristöjä on koulutettu. ICT-mentoreita, TVT-tuutoreita, eli työtä on tehty pitkään, mutta yhä edelleen siellä yksiköiden välillä on aika isoja eroja siinä, että miten se digipedagogiikka asettuu osaksi sitä arkipäivää. Eli tällä hetkellä pyritään tuomaan digisuunnitelmalla sitä yhtenäistä osaamista sinne, ihan sellaista osaamista, mikä voisi näkyä jokaisessa varhaiskasvatusyksikössä kaikissa ryhmissä. Ja Siinä toki sitten tärkeää on niin kuin henkilöstölle myös se, että huomioidaan se laaja-alainen osaaminen, että digitaalisessa ympäristössä toimiminen ei ole, ei ole irrallista, se ei ole yksittäisiä pelejä tai se ei ole yksittäisiä laitteen käyttöhetkiä, vaan toimitaan siellä digiympäristöissä ihan niin kuin muissakin ympäristöissä, niin kuin tässä aiemmissa puheenvuorossa mainittiinkin. Ja mikä sitten varhaiskasvatuksen digisuunnitelmassa on tärkeä, niin nousee esille, Hyvin paljon yhtenäisyyksiä itse asiassa, mitä puhuitte myös tuosta Norsin strategiasta. Eli ihan samalla tavalla meillä on niin paljon henkilöstöä, moninaista eri koulutustaustoilla olevaa henkilöstöä, että sen suunnitelman täytyy olla tosi selkeä ja käsitteet täytyy avata niin, että lukija pystyy sen ymmärtämään. Täytyy olla tarpeeksi lyhyt, että me pystytään kiireisessäkin arjessa niin kuin hahmottamaan siitä se keskeinen asia ja sitten tietysti pedagogisesti laadukas, eli että se perustuu se suunnitelma opetussuunnitelmaan meillä siis varhaiskasvatussuunnitelmaan ja hyödynnetään toki uusien lukutaitojen kuvauksia tässä ja tämä, että, että tota, löydetään sieltä myös sitten niitä, niitä, niitä tukea ja apua, että henkilöstölle ei ole apua sellaisesta suunnitelmasta, jos he eivät tiedä, että mistä he saavat lisää tietoa, mistä he voivat saada koulutusta näihin asioihin. Ja itse tosiaan toimin uudet lukutaidot hankkeessa varhaiskasvatusyksiköiden kanssa. Meillä on kehittämistyö tällä hetkellä käynnissä, eli suunnitelma on vielä keskeneräinen. Todennäköisesti ensi syksynä saadaan sitten jalkautettua koko varhaiskasvatukseen tätä digipedagogiikan polkua. Mutta tällä hetkellä mukana on viisi kehittämisyksikköä, eli yhdessä henkilöstön kanssa käytännön toiminnan kautta kehitetään tätä toimintaa. Ja pitäisi pitäisin myös sitä tuossa, Näetkö minä vielä sitä edellistä vähän, kerron vähän vielä tarkemmin tästä. Tässä näkyy tällä hetkellä meidän digisuunnitelmaa ja tässä alhaalla olevassa vihreässä laatikossa kulkee ikään kuin koko suunnitelman läpäisevänä meillä se yhteinen digitoimintakulttuuri. Eli meillä varhaiskasvatuksessa myös painotetaan erityisesti tätä vuorovaikutusta yhdessä tekemistä, lapsen luovaa tuottamista. Voisi sanoa, että tuolla alle kolmevuotiailla keskeistä on, on se, että laitteet on pääasiassa aikuisen kädessä. Ja sitten taas kolme-viisivuotiailla laitteet, meillä tabletit siirtyy lasten käsiin. Ja toki tämä polku jatkuu sitten tonne esiopetukseen myös. Eli esiopetuksen sisältöjä kehitetään sitten yhteistyössä perusopetuksen kanssa. Hyvin pitkälti samoja asioita siellä suunnitelmassa kuin 3-5-vuotiailla, mutta monipuolistuu se digiympäristöjen käyttö, tulee projektitoimintaa ja vertaisoppimista ja opettamista. Ja ylipäätään, kun mietitään yhtenäistä digisuunnitelmaa varhaiskasvatuksesta, perusopetukseen, niin toi esiopetushan on tosi tärkeä, sellainen nivelvaihe ja yhtenäistävä tekijä tässä. Ja tämäkin todennäköisesti sitten julkaistaan sekä, sekä nettimateriaalina että pdf-nä, niin kuin Norssillakin oli, että molemmille on paikkansa. No sen lisäksi meillä digisuunnitelmaa tukee varhaiskasvatuksessa itsearviointikriteerit. Eli tämä on meillä otettu Espoossa käyttöön nyt. Viime vuonna tämä on henkilöstön toiminnan itsearvioinnin väline, ja sillä tavalla tukee sitä työn arviointia, suunnittelua ja kehittämistä myös sitten digitaalisen osaamisen osalta. Tässä on nyt näkyvissä kaksi esimerkkialuetta, mediakasvatus ja teknologiakasvatus, jotka sieltä meidän itsearviointikriteereistä löytyy, mutta toki digitaalinen osaaminen näkyy myös esimerkiksi siellä osallisuuden ja matemaattisen ajattelun ja ilmaisuosa-alueissa. No, mainitsinkin tuon esiopetuksen nivelvaiheena. Toisena hankkeena meillä on tällä hetkellä käynnissä opetushallituksen rahoittama digipudokkuudelle stop-hanke, jossa pyritään luomaan rakennetta ja toimintamallia digipystyvyyden vahvistamiseksi esiopetuksesta perusopetukseen saakka sinne neljänteen luokkaasteeseen. Eli tässä hankkeessa on mukana Neljä esiperusopetuksen perusopetuksen yksiköstä muodostettavaa toimintaparia, jotka on samalta alueelta että muodostuu sellainen luonteva jatkumo alueella kun lapset siirtyy esiopetuksesta perusopetukseen. Ja siellä uusien lukutaitojen kuvausten pohjalta ja tukimateriaalia hyödyntäen mallinnetaan sitä yhteistä digioppimisen polkua. Keskeistä tässä on erityisesti tuo lapsen digituottamisen taidot ja henkilöstön osaamisen vahvistaminen siihen, että saadaan tuettua niitä digiohjaamisen taitoja, ja että luodaan sitä yhteistä ymmärrystä digipedagogiikasta. Marja Hokkanen vetää meillä tätä hanketta. Hän ei valitettavasti päässyt paikalle, sillä tällä hetkellä on juuri heillä kokoontuminen, jossa on Helsingin yliopistolta Sanna Oinas kertomassa uusinta tutkimustietoa tästä digipudokkuudesta. Arviointimallia luodaan sitten tässä myös tuottamisen taidoille ja pedagogiselle toiminnalle. Eli tämä on, tämä on iso juttu sillä tavalla, kun mietitään sitä yhtenäisyyttä varhaiskasvatuksesta kouluun. Ja myöshän toki meillä oppimisympäristöt osittain, digiympäristöt tukee sitä yhtenäisyyttä. Eli meillä on esiopetuksessa otettu Chromebookit käyttöön ihan siksi, että sitten Chromebookien käyttö jatkuu koulussa ja lapset saavat jo esiopetuksessa Google Workspace-tunnukset, joilla ikään kuin se lapsen digitaalinen osaaminen ja portfolio siirtyisi myös sitten lapsen mukana, että sillä myös pyritään tuomaan sitä yhtenäisyyttä. Ja yhtenäisyyttä meillä jatketaan myös sillä, että, että hankkeiden yhteistyöllä, mutta sitten myös sillä tavalla, että teemme yhteisiä osaamisen kehittämisen tilaisuuksia. Ja yksi tällainen esimerkki tässä on meidän Espoon oppimisemme, jotka järjestetään lukukausittain, niin me otimme lukukausi teemoiksi uudet lukutaidot ja Vuonna 2021 syksyllä järjestimme sellaisen messutapahtuman virtuaalisesti, jossa tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen oli vahvasti esillä, mutta kannateltiin sitten niitä kahta muuta pääteemaa kyllä myös mukana. Ja tässä messutapahtumassa meillä oli pääsääntöisesti niin kuin kaikki opettajat, koulut, myös varhaiskasvatusyksikön johtajia, rehtoreita meiltä kouluista ja pyrimme järjestämään sen niin, että saimme tässä jo polku polkuajattelua liikkeelle ja vahvaa pohjaa sille uudet lukutaidot tekemiselle. Ja meillä oli tässä messussa mukana ja perusopetus ja koulutus eli saatiin sitten sinne toiselle asteelle myös jatkumoa. Tänä keväänä meidän messut keskittyivät pääosiltaan ohjelmointiosaamiseen, mutta taas kannateltiin niitä kahta muuta osaamisaluetta vahvasti mukana. Ja nyt tulevana syksynä teemana on medialukutaito. Ja, ja näissä messuissa hyvin tärkeää on se, että, että, että me lähdetään pohtimaan sitä, että miksi näitä taitoja tulee tarvita tai tarvitaan ja, ja miten niitä tullaan kannattelemaan jatkossa ja miten juuri meidän oppimisympäristössä, miten siellä esiopetuksessa, miten meidän kouluissa käytännössä toimitaan, jotta me varmistetaan näiden taitojen saavuttaminen ihan jokaiselle lapselle yhdenvertaisesti. Ja, ja opettajien, varhaiskasvattajien, myös rehtorien osaamisen kehittämiseksi meillä on paljon eri tasoista, eri näkökulmista kehitettävää osaamista tai tarjontaa sille osaamiselle ja sen lisäksi meillä on myös tietosivuja, joiden kautta tietoa löytyy. Ja nämä on pääsääntöisesti meidän intrassa ja esimerkiksi perusopetuksessa meillä koulun digitaalisessa oppimisympäristössä sähköisinä palveluina, pilvipalveluina on nyt uutena ajatuksena se, että olemme eriyttäneet opetuksen ja hallinnon pilvipalveluita osittain ja, ja sitä kautta lähdetty miettimään, että miten voidaan tukea vahvasti sitä oppimista Hyvin tärkeää on se, että, että koulujen oppia, myös tietenkin varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt tulevat tutuiksi. Ja nyt puhutaan näistä digitaalisista tai sähköisistä oppimisympäristöistä, mutta yhtä lailla ne fyysiset oppimisympäristöt, niiden toimivuus on hyvin merkityksellistä siitä, siitä yhteistyössä kokonaisuudesta digitaalisen oppimisympäristön kanssa, että me pystymme käyttämään koko koulua oppimisympäristönä ja kulkemaan. Tai, tai sitä omaa oppimisympäristöä, vaikka varhaiskasvatuksessa, hyödyntämään laitteita siellä laajasti, jotta me takaamme sen opetuksen laadun ja oikeuden oppia ja etenkin se, että voimme tuottaa oppimisen iloa erilaisiin välineen ja mahdollisuuksiin. Ja jotta tämä kaikki on mahdollista, niin meillä tulee olla hyvät pedagogiset käytänteet siinä, kuinka, kuinka toimitaan, miten laitteet ovat toimintavalmiina ja kuinka niitä saa lainattua ja varmistaa sen, että jokainen oppija pääsee kokeilemaan ja käyttämään sitä omassa oppimisessaan jotta saavutetaan sit myös se korkea käyttöaste, että ne laitteet eivät loju siellä kaapeissa, vaan ne on aktiivisessa käytössä ja niistä saadaan se hyöty ja oppimisen vahvistaminen ja ilo hyötykäyttöön. Osaamista tosiaan jaetaan tarvelähtöisesti ja mies myötitään sitä, kuinka sitä osaamista jakataan, jaetaan, Että ei pelkästään formaaleja koulutuksia, vaan myös sitä yhdessä oppimista niin koulun ympäristössä, varhaiskasvatusympäristössä kuin sitten aikuisten ja oppilaiden kesken, mutta myös heidän kanssaan yhdessä. Ja, ja tämä Espoossa kehitetty tutor joka rakas, rakas lapsi saanut monia nimiä matkan varrella, niin... niin digiagentit, digituutorit oppilaissa, niin se on meillä vahvassa käytössä ja sitä pyritään edistämään entisestään, että saadaan oppilaat aktiivisiksi toimijoiksi. Ja tässä oli ilo kuulla tuo e yhteinen käytänne tässä ja ajatus siitä, että kuinka saadaan opiskelijat ja myöskin nuoret sitten kouluissa hyödyntämään sitä omaa vahvuuttaan ja jakamaan taitojaan, ja se oli tosi merkityksellistä. Yksi keis- esimerkki on esimerkiksi se, että meillä on tosi suuri kaupunki ja paljon erilaisia verkostoja, paljon hankkeita, joissa toimimme, niin pyrimme sitten aina hankkeessa myös lähtemään tarvelähtöisesti liikkeelle, että koulu itse miettii esimerkiksi tässä tapauksessa, että mikä on heidän kehittämisensä kohde, jota he lähtevät jossain projektissa viemään eteenpäin. Ja, ja tässä on keis- esimerkki Martin Kallion koulusta, jotka halusivat lähteä miettimään oman kouluun sovittain uudestaan lukutaidot lähtöisesti tätä koulun digiportaikkoa, kuinka siellä edetään ja miten siihen yhdistetään oppilaiden itsearviointi, mutta myös sitten ylipäätään arviointiosaamisen kehittäminen ja tätä jatketaan tätä kehittämistyötä hankkeen jälkeen ja meillä on toinen jatkohanke siihen. Tämä hanke on ollut innokasverkoston yhteishanke meillä ja, ja sitten jatkamme sitä yhteistyötä. Itse toimin innokasverkostossa alueellisena koordinaattorina. Ja yksi tosi tärkeä tämmöinen osaamisen kehittämisen kohde meilläkin, kuten myös Enorssikin mainitsi, niin on ollut tämä kehittäminen, koska se on myös tutkimusperustaisesti huomioon on se vaje siinä, että, että, että tarvitaan lisää vahvuutta ja tietoja, etenkin ymmärrystä siitä, että, että miten tämä ohjelmointi näkyy meidän arjessa, miksi sitä tulisi ymmärtää, vaikka ei jokaisen tulekaan olla koodari. Mutta että ymmärretään se, että kuinka, kuinka ohjelmointi meidän ympäristössä, rakennetussa ympäristössä näkee, näkyy ja kuinka ihminen vaikuttaa siihen, kuinka asiat toimivat ja miten sitä ohjelmointia hyödynnetään sitten palveluidenkin tuottamisessa. Ja hyvin, hyvin tärkeä tässä on tosiaan se toimijuus ja, ja semmoinen yhteiskehittäminen. Meillä on vahvat hyvät rakenteet yhteistyölle sekä kaupungin sisällä että sitten verkostoissa ja yksi kaupungin sisäinen tärkeä kehittämisen elementti on se, että meillä on tämmöinen ideasalkku, jossa lähdetään tuomaan uusia ideoita ja on ihan tietty prosessi, kuinka niiden kanssa editään ja valvotaan ja seurataan, kuinka niiden ideoiden edelleen kehittäminen toteutuu. Ja sitten myös projektisalkku, jossa seurataan eri projektien myös näiden hankkeiden toteutumista ja ne on myös johdon Vahvassa yhteistyössä, niin kuin ikään kuin seurannassa, mutta myös sit pohditaan sitä edelleen kehittämistä. Meillä on paljon projekteissa yhteisiä työryhmiä. On Eritasoisia on, on ihan taktisia, strategisia, ihan korkean tason työryhmiä, mutta sitten ihan tällaisia operatiivisen tason pedagogisia ja teknisiä yhteistyöryhmiä, joilla sitten varmistetaan se, että et me saamme sitä monipuolista ymmärrystä ja kokonaisvaltaista näkemystä niihin asioihin, jotka digikehittämiseen liittyvät. Hyvin tärkeää on kaikissa sekä verkostotoiminnassa niin kuin sisäisesti, mutta myös ulkoisesti se, että noudatamme yhteistyössä hyvää etiikkaa ja pelisääntöjä, luomme sopimuksia, jotka ovat win-win molempien osapuolten kannalta relevantteja. Sitoutuminen on hyvin tärkeää, eli kun me näemme sen arvokkuuden siinä työssä, sitoudumme siihen, olemme itse myös kehittämässä ja kehittymässä on helpompi sitoutua siihen tekemiseen, eli silloin on hyvin tärkeä merkitys. Ja se, että meillä on johdon tuki kaikkeen toimintaan, se on tosi arvokasta ja sen kautta kun johto on sitoutunut myös esimerkiksi vaikka kouluissa, rehtorit, päiväkodeissa, päiväkodin johtajat, niin kun he ovat sitoutuneet digitaalisuudenkin edistämiseen, silloin asia Joita saamme edistettyä hyvin ja tavoitteena on se, että, että me etenemme hankkeista ja kokeiluista niin, että niistä tulee pysyviä käytänteitä ja etsimme siihen hyviä rakenteita. Meillä on myös paljon yhteiskehittämisen ja kokeilujen toimintaa myös kaupunkitasoisesti, toimialatasoisesti on luotu tämmöinen koulujen ja yritysten yhteiskehittämisen malli, joka nyt toimii Make with Espoo tämmöisenä tuoteryhmänä perheenä ja, ja sitten Lähdemme myös tällaisten kautta yritysten kanssa miettimään kehitettäviä palveluita ja tuotteita, miten niitä hyödynnetään oppimisessa. Hyvin paljolti pyritään siihen, että ollaan tulevaisuustietoisia, mutta olemme tässä ja nyt niiden tarpeiden ja kehittämisten käsin kosketeltavassa tilanteessa, että niitä oikeasti tehdään ja toteutetaan, jotta me saavutamme tuon yhdenvertaisen digipystyvyyden, jonka polulla olemme pitkään ja olemme välillä hyvin alussa, välillä hyvin pitkällä ja, ja hyvinkin sillä lailla kumpuilevasti. Ja, ja me ajattelimme, että Jätämme tässä meidän esityksen aikana vähän aikaa keskustelulle, ja tämän keskustelun virittämiseksi voitte tehdä kysymyksiä, ja laitan samalla näkyviin vähän meidän toimintaa varhaiskasvatuksessa, jossa olemme tehneet yhteistyötä perusopetuksen kanssa, eli tämmöistä arjen teknologista näkökulmaa siihen, kuinka esimerkiksi öppiäisiä yhdessä lähdetään rakentamaan ja tekemään myös yhteistyössä meidän kirjastojen kanssa, ja sillä tavalla laajennamme sitä meidän yhteistyötä meidän kaupungissa. Ja sitten, kuinka opettajat yhdessä oppivat, toimivat, innostuvat teknologiasta ja, ja välillä hassuttelevatkin sen äärellä, jolloin myös meille aikuisille tulee oppimisen iloa. Mutta nyt on aikaa kysymyksille. Pieni hetki, eli onko esimerkiksi siellä chatissa meille jotain kysymyksiä? Mahtava kiitos, Minna ja Hanna. Siellä chatin puolella Silja kysyy, että minkälainen idea ideasalkku konkreettisesti on salkku on tämmöinen sähköinen järjestelmä osana sitä meidän projektisalkkua, jossa ihan systemaattisesti idean nimi mitä se tarkoittaa, mitä tarpeita se on, mitä siinä tarvitaan infrasta, mitä välineitä se tarvitsi, ketkä henkilöt sitä voisivat kehittää, ja sitten meillä esimerkiksi tietohallinnon kanssa vahva yhteistyö näissä asioissa on tosi tärkeää, heidän kanssa yhdessä pohditaan tietohallinto, meidän kanssa vetää eteenpäin sitä, että kuinka me tätä keksittyä ideaa tai kehiteltyä ideaa viedään eteenpäin, ja se on ihan systemaattista edistämistä. Onko muita niin, kysymyksiä? Sieltä Silja vielä kyselee öppiäisen teko-ohjeita, se vaikutti kyllä todella, <laughs> todella hienolta tuossa. Okei, okay. no öppiäinen meillä koulun puolella se on nimetty pörriäiseksi. On hyvin yksinkertainen mallinnus siitä, minkälainen on helppo virtapiiri. Se on tällainen epäkesko, jossa pienoismoottoriin kytketään virtapiiri ja pienoismoottorin napaan laitetaan jokin pieni elementti, joka siihen kiinnitetään. Ja sitten se saa sen moottorin vähän hyräämään ja surisemaan epätasaisesti, jolloin tuo öppiäinen pääsee liikkumaan. Ja kun meillä on se Pieni moottori, siihen kytketty virtapiiri, virtalähde, johto siihen moottoriin kiinni, sen ympärille rakennetaan jotain luovaa innovatiivisuutta. Onko se jännittävä moottorimenijä tai öppiäinen tai pörriäinen, sen sitten rakentaja innovaattorina itse keksii.